le foale fiai, dezvluiri explozive despre Trump, în memoriile sale, un mincinos inveterat cu comportament de mafiot. Presubliniere din Tele american Donald Trump, este un mincinos inveterat care subliniere îi supunea anturajul unui cod de loialitate cere aminte subliniere tratitudinea unui subliniere F mafiot. Afirmă în memoriile sale fostul director al Fai James Comei, citat de AFP. <fie> <fie> în această carte foarte a teptat din care au aprut fragmente joi în presă. Cu câteva zile înainte de lansare, fostul director al Poliției Federale îl descrie pe locatarul de la Casa Alb ca fiind obsedat de detaliile indecente care îl privesc. James Comey relatează astfel ce presubliniere dintele a cerut să ancheteze asupra afirmacilor care îl descriau în prezent ca unor prostituate ruse, în 2013, într-un hotel din Moscova. Acest dosar, amintind despre o înregistrare video cu caracter sexual în care are prea Donald Trump, a fost întocmit de un fost agent al spionajului britanic pentru opozanții politici ai candidatului republican. Considerat credibil la început de serviciile americane de informații, autenticitatea sa a fost ulterior pus total sub semnul întrebării. În cursul unei Cuci avut într drum tover în ianuarie 2017, Donald Trump i a cerut directorului FBI sănbu subliniere aceste afirmații care îi erau foarte nefavorabile în cazul în care ar exista o singură subliniere anzi dintr-o sut să fie luat în serios de socia sa, Melania, potrivit lui James Comey. De replici cu presubliniere, dintele m-a făcut să revin la începutul carierei mele, când eram procuror în fața mediului mafiot, a adăugat el. Fostul sublinieref al poliției a descris o scendemn de mafia, cercul tecut care încuvingează. Fostul care face ziua sublinierei noaptea. Jurmintele de fidelitate. Viziunea despre lume potrivit cerea ce sunt împotriva noastră. Minciuna generalizat, fie mic sau mare, ce servește liniere te un fel de cut de loialitate care plasează organizația de asupra moralei sublinierei adevărului. Pentru James Comey, acest presubliniere din este imoral, de ta subliniere act de adevre subliniere i valorile instituționale. Leadership-ul S.U. este tranzacțional, bazat pe ego subliniere i loialitatea personală, adaug el, conform Ager Press. Memoriile lui James Comey Ariel Loyalty, Truth, Ies, un prezint cariera sa de 20 de ani ca procuror la New York, apoi procuror general adjunct în administrația George W. Bush sublinierei sublinierei -I -i, între 2013 sublinierei 2017. La Casa Alb ca sublinierei printre responsabilii republicani, cartea a provocat temeri legate de pagubele cele ar putea produce unui mandat prezidencial sublinierei afectat sublinierea zvonuri de zvonuri, demiterii sublinierei demisii. Partidul Republican a creat deja un zite intitulat Incomeii. O unde pot fi văzute o serie de citate ale personalităților publice, nefavorabile fostului director al FBI. Cartea, care va apărea la 17 aprilie, a ocupat un timp poziția 1 în clasamentul prevânzărilor site-ului Amazon. Ajutat din plin de mesajele răzbuntoare de pe Twitter ale lui Donald Trump, care l-a demis pe neastră repetate în mai 2017.